Μαίνουμε τόσο μακριά. Θα γίνω τροχονόμος. Έτσι θα μπορώ να λέω στον κόσμο ότι δεν παρκάρει σωστά. Πολύ θα μου άρεσε αυτό. Ναι, κοίτα προσωπικά. Σε βλέπω για νευροχειρουργό. Αν και δεν είναι κάτι που το αρχίζεις αμέσως. Σου το ξαναλέω, μαμά. Ξανασκέψω της μηνής ισόχλησης. Ξέρω έναν δικηγόρο όνομα τη Ραμών που δεν τον απασχολεί η ηθική. Παγάντικο, χρειάζονται υπάλληλο. Μπα, το έλυσα. Ο Ως Δούλεψα για χρόνια στο εστιατόριο των γονιών μου και η δουλειά που πάτησα εκεί μου φτάνει για μια ζωή. Μη μου ξαναπείσατε, μαγείρεψε! Σήμερα το πρωί την είδα να τα το φούρνο. Δεν έκανες πλάκα. Είναι μέρα καθαριότητας. Πιτ, εσύ και τα αγόρια να ξεκινήσετε από το υπόγειο. Τι εννοείς, αδεμόριο. Καθαρισμά με τους μαγκείς. Κάποιος σας μας λυπηθεί. Μην ανησυχεί, θα κανονίσω εγώ το θέμα του βαν. <σκυρίζε> δεν έχω ιδέα πώς να το κανονίσω το θέμα του βαν. Εντάξει, Πού βρίσκει δουλειά τώρα πια. <σκυρίζε> Στην εφημερίδα, Υπάρχουν ε, ε, ε, μαμά, ε, στη σήμερα μά, μά, η μέρα. Ωχ, Καμά! Δεν ξέρω, εντάξει! <σκυρίζε> υπάρχουν εφαρμογέ! Εφαρμογέ! Γκίγκ, πιγκ. Είναι για δουλειές! Άμα θέλεις να κάνεις μια δουλειά, την κάνει και την πληρώνεσαι. Εύκολο χρήμα. Αυτό χρειαζόμαστε. Ο καλή σκέψη. Αυτό ήταν γρήγορο. Φαίνεται ότι βρήκα την πρώτη μου δουλειά. Θα έρθω και εγώ! Το πρόβλημα είναι η οικογενειακό. Και αφού συνεισφέρεις εσύ, θα συνεισφέρω κι εγώ. Ποια είναι η δουλειά? Να μοιράσω δωρεάν φαγητό. Εντάξει, θα έρθω. Από πού να αρχίσουμε? Wow, η μεγαλύτερη σαρανταποδαρούσα που έχω δει. Λένε πως αν δεις μία σαν για αυτήν, υπάρχουν χίρες άλλες που δεν βλέπεις. Αυτό το λένε για τις κατσαρίδες. Όχι, <σσελί> και για τις σαρανταποδαρούσες. Καλά, το πωσέτες. Δωρεάν μπάρες πρωτεΐνης. Φωνάζω, φωνάζεις, φωνάζουμε όλοι για πρωτεΐνη. Ξέρεις ότι εγώ τρώω από τα σκουπίδια. Αλλά αυτό, αυτό είναι σκουπίδι. Μπάρα πρωτεΐνης.